Я жила в Маріуполі, і я ж... буду жити в Маріуполі. Маріуполь почали обстрілювати в перший день війни, розповідає Тетяна Максименко. 24 февраля в полп'ятого прозвучали такі страшні взриви. Ми ще таких сильних тільки був у 2015 році, коли розбомбили на Восточному. 2 березня зникли електропостачання, вода та газ, каже Тетяна Максименко. Ми втратили там часу. Ну, це було дуже страшно, у нас вже тоді не було ні води, ні електричества, ні ни газу, нічого. Второго ще у нас связь була і світ був, а потім 3-го, 4-го потихоньку стали ісчизати вода і газ. Жителям міста довелося пристосовуватись до нових умов життя, каже Тетяна. Воду, э, сніг пішов, в Маріуполі всю зиму не було снігу, а тут пішов сніг, ми сніг збирали, а потім він почав мы ведра. И потом рядом с нами за нашим домом церковь и у них оказался колодец. И тогда вот все жители нашего района ходили туда. Разобрали дорожку, сделали печку своеобразную и там мы готовили кушать. А мужчины, сначала мы нашли палеты, кто находил, потом нашли бензопилу и три дерева акации сухих спилили. И так мы жили. Ми продукти, всі, хто ми жили в одному під'їзді, ми ділилися, у нас у, у всіх щось то було. У мене муки було чотири пакети, тому ми вода з мукою і лепешечки на кострі робили. Про обстріли Татьяна Максименко розповідає. А потім такі страшні обстріли почалися дуже сильні і вже все ближче підходило з западного боку, більше домов. Горело все вже, а 15-го ми всім під'їздом, у кого були машини, кого ми змогли в свої машини взяти, ми просто 10 машин нас зібрали з нашого під'їзду і постарались виїхати з міста. Масштаби зруйнованого міста, каже Тетяна, вразили. Дорога, яка в мирне час, займала 15 минут, у нас зайняло 2 часа, тому що треба було обіжджати всі ці розрушені. И роддом блин, блин, проезжали, и дома наших друзей все разрушены сгоревшие. И весь город. И стреляли очень сильно. И овёд, да. Это было так страшно. Но. Повезло, можно так сказать, то есть были обстрелы, мы слышали, но мы все равно медленно, иногда простаивали, но наша колонна добралась. А на следующий день вот, наши друзья, которые они в Бердянске заночевали, вот они попали под бомбежку. Да, я сейчас знаю, что и наш театр разрушен, и мой дом сгорел, но это не значит, что нас победили». Ми все одно будемо там жити. За словами Тетяни, нині разом з чоловіком мешкають у родичів у Хмельницькому. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.